السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا علی چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اپنے ہاؤ ٹو ریموو بیک گراؤنڈ لائک کریں سبسکرائب کریں اپنا پہ جانے سے پہلے تو آئیے چلتے ہیں گراؤنڈ پہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کیسے ریموو کرتے ہیں کسی بھی مش کا تو سب سے پہلے ہم گوگل پہ آئیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے ریموو بی جی اس فرس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ اپلوڈ کا بٹن ہمارے سامنے بالکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں اور اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں سے کوئی امیج اٹھائیں جیسا کہ میں امیج اٹھاتا ہوں عمران خان صاحب کی जैसा कि आपने देखा इमरान खान साहब की इमेज उठाई है हमने और ये आपको भी फ्यू फाइव सेकंड्स के अंदर क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है तो किसी वजह से आई थिंक सर्वर डाउन है तो इस वजह से मेरा इंटरनेट स्लो आ रहा है लेकिन अभी आपको मैं दिखाता हूँ फाइव सेकेंड्स के अंदर अंडर के किस तरह इमेज रिमूव हो जाता है बैकग्राउंड इमेज से جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب باہر آ گئے ہیں بیک گراؤنڈ سے اوکے گائز ٹیک کیئر اور دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور لائک کریں میرے چینل کو